Фільму «Чилдрен Кінофест» у кінотеатрах завершили сьогодні. Короткометражні фільми зняті дітьми. Зі 106 робіт обрали 16 найкращих, каже регіональний координатор проєкту Олександр Кахай. Серед них із Запорізької області. Перший на «Чилдрен Кінофесті» свій фільм «Голос минулого» представили 12-річні режисери та актори села Біленького. «Цей фільм про дівчинку, яка потрапила у минуле, там, де сталася ця подія про Чорнобиль. На виховній годині нам вчителька показувала відео, і це було про цю трагедію. І ми саме цьому, тому захотіли це зняти про Чорнобиль, щоб всі діти нашого віку зрозуміли, що це стало не до цієї трагедії. Готували ми духенько, тому що сценарій, ми передивлялися документальні фільми, читали книжки на цю тему, щоб трошечки більше увійти в дану подію. Ну, а готували ми в декільких місцях і знімали, тому що потрібно було відзнайти такі місця більш ну, занедбані, будівлі покинуті, для того, щоб створити таку як локацію Прип'ятів». Також уперше представили на Children кінофест» свій фільм «І родина Шигіних» із Енергодару. Восьмирічний лев із татом В'ячеславом. Кажуть, раді, що дійшли до фіналу. «У нас маленький фільм, називається «Інтерстеллар», він про маленького мрійника, який, якщо захоче, то може уявити себе навіть в космосі. Знімали ми у себе вдома, в кімнаті, буквально в одній, Ось, на просту камеру, простий фотоапарат використовували лего, іграшки, які в нас були, і ліхтарики. Глядачі і глядачки в залі вони своїми емоціями і потім в бюлетенях вирішують подальшу долю тих або інших стрічок. Якщо ми кажемо про повний метр, і повний метр тоді отримує звання найкращого дитячого фільму Європи, а коли конкурсні роботи, то найкраща дитячо-юнацька робота. На офіційному сайті Чілдрен Кінофесту фільми конкурсної програми показатимуть до 6 червня. Тоді ж під час онлайн-церемонії, закриття на сайті та в соціальних мережах оголосять фільм-переможець. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.